Це волонтери сьогодні. Волонтери. Не знаю, що треба. Якщо не треба, не бійіть, бо я знаю, кому треба. Без голок ні. Оце з голками. З голками задякуємо. Це мій дитячий кабінет. Угу. Робоче місце. У марті місяці попала кассета, розбила стекла. В общем, так. Пришлось переехать в терапевтический кабинет. Теперь я там понимаю и взрослых, и детей. Во время обстрела пациентов, конечно, было меньше. Сейчас стало больше. Практически возвращаются все домой. Рассудные, ковид, травмы, ну и хронические заболевания больше поживого возраста. Вот туда упала кассета и ну, там побита с той стороны, осколки По полетели и разбилось все. Потом мы закрыли, конечно, но ну, уже ветром разорвало все. Да, девчата ховались в подвали, а все равно тут работала, все равно все открыто было завжди всегда они, всегда, кто бы ни пришел, никого не отсылали никуда, всегда они обслуживали, капали, уколи, ну все, как положено. Ну, здесь мой кабінет. я сейчас принимаю детей и взрослых. Персонал у нас практически выехал есть. Тут работает две медсестры и я врач. А было у нас терапевт, семейник, педиатр, три медсестры. Было больше намного. Все выехали. У всех маленькие дети выехали в другие областя и за границу. Жителі мали і мають змогу щодня прийти і отримають кваліфіковану допомогу. Вони отримують і направлення, і рецепти, і довідки в медицині. Дівчата також навіть надають довідки мамочкам, які виїхали і оформлюють своїх діток в дитячі садочки по електну електронним способом. Можливо, наступного року у нас і в Лупарєві відкриється новенька амбулаторія. А тут голова громади особисто взяв на контроль ремонт цієї будівлі. Тому в дівчат будуть замінені вікна, буде відремонтовано фасад і менше буде нам нагадувати по наших хренових визволителів.